A trénerek és a tanárok folyamatosan kapják a kritikákat, hogy miért kerül annyiba az a tréning, amennyibe kerül. Most nézzük meg a különbséget a fizetős és az ingyenes kurzusok között. Az elmúlt években nagyon sok ingyenes tartalmat töltöttem le, regisztráltam ingyenes rendezvényre, mentem volna el ingyenes rendezvényre, ha nem lett volna ingyen egyébként, ugyanis a személyes tapasztalatom és a környezetem tapasztalata azt sugallja, hogy ha valami ingyen van, akkor azt nem vesszük komolyan. És érdekes módon, hogyha valaki egy ingyenes rendezvényt hirdet akár egy szállodában, akkor a regisztrált vendégeknek Maximum a 30%-a vesz részt azon a rendezvényen. Azért, mert nem fájt, ingyen volt, és találtunk jobb elfoglaltságot arra az időszakra. Hiába találsz online egy hirdetést arra, hogy megmutatják azt, hogy hogyan legyél jobb, hogyan legyél milliómos, hogyan gondolkodj, és siker tippeket, siker stratégiákat osztanak meg veled. Ha ingyen van, nem fog téged érdekelni. Meg annyi dokumentum és adat van letöltve a gépemre, amelyet ingyenesen adtak oda számomra a letölthető formában. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanúgy ott van a letöltések mappában, és ki sem nyitottam. Viszont, hogyha valamiért már fizetsz, akkor annak számodra, Értéke van. És akkor azt nem fogod annyiban hagyni. Ha fizetsz érte, akkor elmész a tanfolyamra, elmész a képzésre, részt veszel a kurzuson, vagy a letölthető anyagot át is fogod böngészni, és még esetleg el is fogod olvasni. De itt is nagyon fontos maga az árfekvés, hogy elírja az inger küszöbödet az az összeg, amit ráköltöttél. Tegye fel a kezét, aki vet már valaha könyvet, és azóta mióta megvette, ugyanúgy ott porosodik a polcon és ki sem nyitotta. Biztos vagyok benne, hogy sokan vannak ilyenek. De akkor miért vetted meg? Mert abban a pillanatban tetszett, és úgy gondoltad, hogy majd fogsz vele foglalkozni, viszont utána már elfelejtetted, nem volt időd, volt jobb dolgod is rá. És érdekes módon, hogyha egy termék magasan van pozícionálva, magasan van beárazva, hiába jó a kurzus, hiába jó a tanfolyam, azzal az árral már megveszi a tréner igazából, magát, a résztvevőt azzal, hogy figyelni fog, koncentrálni fog, és a teljes kurzus alatt a teljes figyelme ott lesz a tananyagon, és az önfejlődés, az önfejlesztés lesz a középpontjában, nem csak a trénernek, hanem magának a résztvevőnek is. Ezért nagyon fontos fizetni a tudásért, mert hát mi is a legjobb befektetés, hogyha nem saját magunkba, a saját tudásunkba és a saját fejlődésünkbe. Egy saját példát hadd meséljek el, Londonban részt vettem egy egyéves tanfolyamon, egy egyéves képzésen, amely nem volt olcsó, szabadszemmel jól látható összeg, 5 számi egy angol fontban. Tehát nem kevés pénzről beszélünk. Negyed évente háromnapos képzései voltak, és az egyik előtt azt gondoltam, hogy fú, most kirepüljek Londonba, ne repüljek, nincsen hozzá sok kedvem. De a végén amellett döntöttem, hogy megyek, mert hogyha nem mentem volna, akkor ezt a pénzt ki is dobhattam volna az ablakon. És... Hogyha nem fizettem volna érte, tuti, hogy itthon maradok, és szegényebb lettem volna azzal a tudással, amit ott szereztem, és hát utólag nem bántam meg, hogy fektettem önmagamba. Tehát ha önfejlesztésről, tanulásról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy igenis legyen tétje, és igenis érje el azt az inger küszöböt, ami egy kicsit már fáj nekünk, de legalább annyira, hogy komolyan vegyük. Hogyha valaki azt mondja, hogy de nekem nincsen pénzem önfejlesztésre, hülyeség. Van pénzed egy önfejlesztő könyvre? Ha nincs, van pénzed egy könyvtárbérletre? Pár száz forintért a manapság már hozzá lehet jutni, beőz egy könyvtárba, és elkezded kiolvasni ezeket a könyveket. Viszont a pénzeddel a tréningeknek a hatékonyságát és a gyorsaságát veszed meg, a fejlődésed, az önfejlődésed hatékonyságát. Ahol akár egy nap, két nap, három nap, vagy pár hét alatt egy olyan szintre tudsz jutni, amivel más eszközökhöz folyamodva, akár évekbe is telhet. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál, Gergis Dani voltam. Kövess, lájkolj, kommentel, iratkozz fel, ha pedig tetszett, akkor oszd is meg, inspirálódj velem legközelebb is.